المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم نعم. الله والقول الراجح الذي دلت عليه السنة أن أن الناس يصلون صلاة العيد في مصلى العيد نعم. ومن حضر و... نعم. وأن الإمام يقيم صلاة الجمعة في مساجد الجمعة ويقول الإمام في خطبة العيد من حضر معنا صلاتنا هذه لم تلزمه الجمعة ويصلي في بيته صلاة الظهر ولا يقام في البلد إلا الجمعة فقط فالآن تصل... نقول إذا وافق الجمعة هم العيد تصلى صلاة العيد ولا بد. ومن حضرها فله الخيار بين أن يصلي الجمعة مع الإمام أو يصلي في بيته ثانيا يجب إقامة الجمعة في البلد فمن حضرها صلى جمعة ومن لم يحضرها فإنه يصلي في بيته. ثالثا لا تقام صلاة الظهر في المساجد في ذلك اليوم. لأن الواجب في المساجد الجمعة فلا تقام صلاة الظهر. هذا هو القول الراجح الذي دلت عليه السنة. نعم.